اقتربت من دار الإقطائي جريابوف عربة رائعة ذات عجلات من المطاط وحوذي سمين ومقعد من المخمل وقفز من العربة رئيس نبلاء الناحية فيودور أندريتش أتسوف وفي المدخل استقبله خادم النعسان وسأل رئيس النبلاء السادة في البيت؟ قال الخادم لا يا سيدي السيدة ذهبت مع الأولاد في زيارة أما السيد فذهب مع المزموزيل المربية لصيد السمك منذ الصباح وقف أتسوف قليلا وفكر ثم توجه إلى النهر ليبحث عن جديابوف ووجده على بعد فرسخين من البيت حين اقترب من النهر وعندما تطلع أتسوف من الشاطئ المرتفع إلى أسفل ورأى جديابوف نادت عنه ضحكة فقد كان جريبوف وهو رجل ضخم ذو رأس كبير جدا جالسا على الرمل متربعا على الطريقة التركية يصطاد السمك، وكانت قبعته منزلقة على قفاه، ومالت رابطة عنقه جانبًا، وبجواره وقفت إنجليزية طويلة نحيفة بعينين جاحظتين كعيني سرطان البحر، وأنف كبير كمنقار الطيور، يبدو أشبه بالشص منه بالأنف، وكانت ترتدي فستانًا أبيض من الموسلين، بدت من خلال نسيجه الشفاف بوضوح كتفاها الصفراوان الناحلتان ومن حزامها الذهبي تدلت ساعة ذهبية وكانت هي أيضا تصاب ومن حولهما خيم صمت كصمت القبور كانا كلاهما ساكنين كالنهر الذي طفت عليه عوامتا أرتهما وضحك أتسوف قائلا الرغبة كبيرة والنتيجة مريرة مرحبا يا إيفان كوزميتش فقال قريبوف دون أن يحول عينيه عن الماء آه أهو أنت وصلت قال أتسوف كما ترى، وأنت ما زلت تزاول التفاهات، لم تتخلى عنها بعد. قال غريوبوف: يا للشيطان، طول النهار أصيد، منذ الصباح، الصيد اليوم سيء، لا أدري لماذا؟ لم أصطد شيئًا لا أنا ولا هذه البعبع، نجلس ونجلس ولا نمسك حتى بشيطان واحد، كارثة. قال آتسوف: ابصق على ذلك، هيا نشرب فودكا. قال غريوبوف: انتظر، ربما اصطدنا شيئًا. قرب المساء يتحسن الصيد انني جالس هنا يا اخي منذ الصباح ملل فظيع لا استطيع ان اصفه لك يا للشيطان الذي جعلني اتعلق بهذا الصيد انني اعرف انه هراء ومع ذلك اجلس اجلس مثل احد الاوغاد مثل المحكوم بالاشغال الشاقه واحدق في الماء كالاحمق ينبغي ان اذهب للمحصد ولكني اصيد السمك بالامس في خابو نيفو اقام البطريق قداسا ولم اذهب بل جلست هنا مع هذه الحفشة مع هذه الشيطانة ما هذا؟ هل جننت؟ قال أتسوف بخجل وهو ينظر ناحية الإنجليزية تسب في حضرة سيدة؟ بل تسبها هي؟ قال جريبوف فلتذهب إلى الشيطان سيان فهي لا تفقه حرفا بالروسية سواء بالنسبة لها أن تمدحها أم تسبها انظر إلى أنفها إنه وحده يجعلك تسقط فاقد الوعي نجلس أياما طويلة معا فلا تتفوه بكلمة تقف كفزاعة الطيور وتبحرق في الماء بعيونها الجاحظة تثائبت الإنجليزية وغيرت الطعم ثم ألقت بالسنارة في الماء ومضى بريابوف يقول إنني أنديش كثيرا يا أخي تعيش في روسيا منذ عشر سنوات ولا تعرف كلمة واحدة بالروسية بينما يذهب أي إقطائي صغير من عندنا إليهم وعلى الفور يبدأ يرطن بلغتهم أما هم، فالشيطان يدري ما هذا. انظر إلى أنفها، إلى أنفها، انظر! قال آتسوف: حسناً، كفاك، هذا محرج. ماذا فعلت هذه المرأة حتى تنهال عليها؟ قال غريبوف: إنها ليست امرأة، بل آنسة. لابد أنها تحلم بالعرسان، هذه الدمية الملعونة، وتفوح منها رائحة عطن. كم أمقتها يا أخي؟ لا أستطيع أن أنظر إليها دون انفعال. ما إن تحدق في بعينيها الكبيرتين حتى ينطفض بدني كله كأن مرفق ارتطم بالدرابزين إنها أيضا تحب صيد السمك تنظر إنها تستاض وتتعبد وتنظر إلى كل شيء باحتقار تقف هذه الماكرة وتحس نفسها إنسانا أي سيدة الطبيعة. فهل تدري ما اسمها؟ ويلكا تشارلزوف فايس. فو لا يمكن نطقه وعندما سمعت الإنجليزية اسمها حولت أنفها ببطء صوب غريابوف وقاسته بنظرة احتقار، ورفعت عينيها عن غريابوف إلى آتسوف وغمرته بالاحتقار أيضًا، وجرى كل ذلك في صمت وعظمة وبطء، فقال غريابوف وهو يقهقه: "هل رأيت؟" كأنها تقول: "هاكم، آهن أيتها البعبع، إنني لا أبقي على هذه الدودة إلا من أجل الأطفال. ولولاهم لما سمحت لها بالاقتراب من ضيعتي لعاشرة فراسخ أنفها بالضبط كمنقار الصقر. وخسرها هذه الدمية تذكرني بمسمار طويل أود لو أمسكتها ودققتها في الأرض مهلا يبدو أن سنارتي تغمز وقفز جريابوف وشد السنارة وتوتر الخيط وشدها جريابوف مرة أخرى فلم يخرج الشص وقال وهو يتأفف يا للشيطان اشتبكت يبدو اشتبكت بحجر وارتسمت المعاناة على وجه غريابوف، وراح يزفر ويتحرك بقلق وهو يدمدم باللعنات ويشد الخيط ولكن الشد لم يعد بنتيجة وامتقع غريابوف وقال يا للأسف ينبغي أن أنزل إلى الماء قال تسوف دعك من هذا قال غريابوف: لا يمكن قرب المساء يتحسن الصيد يا لها من مهزلة فليسامحني الله سأضطر إلى نزول الماء سأضطر وآهن لو تعلم كم أنني لا أود نزع ثيابي يجب أن نطرض الإنجليزية من المحرج أن أخلع ملابسي أمامها فهي مع ذلك سيدة ونزع جريابوف القبعة ورابطة العنق وقال مخاطباً الإنجليزية ياميس اي اي ياميس جوفو بري كيف أوضح لها كيف أقول لك لكي تفهمي اسمعي إلى هناك اذهبي إلى هناك، أتسمعين؟ وغمرت مسّ فايس جريابوف بالاحتقار، وصدر عنها صوت أنفي. ماذا؟ لا تفهمين؟ أقول لك امشي من هنا، أريد أن أخلع ملابسي أيتها المصيبة، امشي إلى هناك، إلى هناك. وشد جريابوف المس من ذراعها، وأشار لها إلى الخمائل وجلس. يريد بذلك أن يقول لها اذهبي إلى الخمائل واختبئي هناك. قناة قصص عبد البار الطشاني على اليوتيوب. ولعبت الإنجليزية حاجبيها بحيوية، وقالت بسرعة جملة إنجليزية طويلة، وانفجر الإقطاعيان ضاحكين. قال غريبوف: "هذه أول مرة في حياتي أسمع صوتها، يا له من صوت، إنها لا تفهم، ماذا أفعل معها؟" قال آتسوف: "دعك منها، هيا بنا نشرب فودكا". قال غريبوف: "لا يمكن، الصيد الآن سيكون أحسن". المساء ولكن ما العمل يا لها من مهزلة سأضطر أن أخلع ملابسي في حضورها وألقى قريبوف بالسترة والصديري وجلس على الرمل ليخلع حذاءه فقال رئيس النبلاء وهو يكتم ضحكة في قبضته اسمع يا إيفان كوزميت إن هذا يا صديقي تهكم امتهان قال قريبوف لم يطلب منها أحد ألا تفهم فليكن درسا لهم لهؤلاء الأجانب نزع قريبوف حذاءه وتجرد من ملابسه الداخلية وأصبح كما ولدته أمه وأمسك أتسوف ببطنه وأحمر من الضحك والخجل ولعبت الإنجليزية حاجبيها وطرفت عينها وعلى وجهها الأصفر طافت ابتسامة احتقار متعالية وقال جريابوف وهو يربت على فخذيه ينبغي أن أبرد جسمي قليلا قل لي يا فيودور أندريتش من فضلك لماذا يظهر الطفح على صدري كل صيف؟ قال أتسوف أسرع بالنزول يا حيوان، أو استر نفسك بشيء. فقال جريابوف وهو ينزل إلى الماء: "لو أنها تخجل هذه الفاجرة. أوه، الماء بارد. انظر كيف تلعب حاجبيها، ولا تبتعد. تتعالى على الغوغاء، ولا تعتبرنا بشرًا." وعندما غاص في الماء إلى ركبتيه، شد قامته الهائلة وغمز بعينه قائلا: "دعها تعلم يا أخي أننا لسنا في إنجلترا." وغيرت ميست فايس الطعم ببرود. وتثاءبت، وألقت بالسنارة، وحول آتسوف نظره، وفك غريابوف الشص المشتبك، وغطس في الماء، ثم خرج وهو يشهق، وبعد دقيقتين كان جالساً على الرمل يصطاد من جديد. ابنة البيون، أو ابنة إنجلترا، للأديب الروسي أنطون تشيخوف، بصوت عبد الباري الطشاني. شاهد ايضا احد هذه الفيديوهات الظاهره امامك على الشاشه ولا تنسى الاشتراك في القناه للمزيد من القصص القصيره من الادب العالمي